Darko, a sem ti povedal, da se kar mal razburjen. Svinska rebrca bova kuhala. Boma kuhala, jaz bom kuhal, ti pa... Se bravam, kaj bi ti brez mene? A sem ti povedal, da sem jaz malo gasilca. Mala. Uh -huh. Malo. Kaj to je, pol dej, no. Za naše svinska rebra s krompirom potrebujemo seveda rebra, katerim smo odstranili kosti. Za štiri ljudi potrebujemo ene kilco. A misliš, da bo Fantom, Papunci izradil všeč pujs? Vsem so to bolj rečni ljudje, a veš, vse prehajajo izradil ob dravi. Kaj pa, če bi mi dva eno ribcož za njih še pripravljali? Pristavimo pet litrov vode, katero zaščinimo z lovorjem, zvezdnim Janežem, celim poprom, prožmarinčkom in damo svinske rebra za 20 minut not. A si predstavljaš, da bi obstajala žval, ki bi bila križenc med pujsom pa ribo? Ta prava svinska ribca, kako bi si rekel, da bi bila pujsteru, prasom, skušunka, ali pa že vem, kit porka? V mesku srebra kuhajo, naredimo ogen, da dobimo čim več žirjavice. Ne vem, no. Gasilcež povabil na žur z odprtim ognjem zaprtem prostoru. To je kot bi polcaje vabil na rob banke ali pa lučitvenega odvetnika na obletnico poroke. Pa dobro, imaš ti kakaj predlog, kak se zakuri žar brez ogna. Ne, ne, ne, sam pravim. Za nas, gasilce, je varnost na prvem mestu. A ja, prosti, jaz sem pozabil, da si ti gasilc. V kateri brigadi si že ti bil? Oni, za gašenje pod pultom? Rebra smo vzeli iz kropa in kožo narežemo na kocke. Temu se v kuhinji strokovno reče hrvaško rezanje ali kroatizacija. Medtem, ko je krajski način rezanja toliko natanko, da skos srezino špeha sosedova bajto vidimo. Meso še nasolimo. Popopramo. Pražna koriandrova semena. In kumino. Kumino. No. Tako goremce vsak petek pride iz gostilne, kumino. Aš te, karš darši, kumino, aš kumino. So zelenjavi, se pravi. Krompir, korenček por, suhi paradižnik, česen in šalotke. Zrežemo na približno enake dele. Približno? Lepo te prosim. Egzaktno, čisto isti so. Zgledajo tako, kot pun v službi za nedoločen čas. Sploh jih ne ločiš med sabo. Zelenjavo. Damo posodo. Začinimo z sljo. Zalijemo zjušno osnovo. Dodamo lovor. In zvezdni Janeš. Zvezdni janež. Kaj je to? Začinj ba iz star treka. Dim me up, Scotty, čuj! Uhuh, uhuh. Zelenjavo razporedimo po dnu posode, dodamo kos pesa, In damo pešt pod za približno 1 uro in pet in minut. Kaj približno 1 uro in minut? Kaj to pomeni približno? Kdaj ti zjutraj ostaneš? Približno sedem pa minute. Kdaj pridejo gasilci, kar smo jih poklicali? Čez približno 1 uro pa 7 sekund. A to? Miha, a, mi lahko najdeš, prosim lepo številko od trgovine z mali živalmi? Ja, a, zakaj? Ja, da jih pokličem, če te mogoče nazaj vzame,